فات النهارده يوم جديد من عمرنا حنعيشه بكرة، يوم سعيد من عمرنا فات النهارده، يوم جديد من عمرنا حنعيشه بكرة بالأماكن حبيبي يا, حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ابتسم دال العمر مر يا حبيبي يا حبيبي ابتسم مر الدموع ابعدها عنك والشموع عرفها منك عيدك عنك والشموع عرفها منا الحياة اللي فرحه وابتسامه والمحبه لبعضنا هي سلامه الحياة اللي فرحه تسامح والمحبة البعضنا هي السلامة يا حبيبي يا حبيبي ابتسم العمر مره يا حبيبي يا حبيبي ابتسم يا حبيبي يا حبيبي ابتسم ده العمر مرّة يا حبيبي يا حبيبي ابتسم العمر مر عيش لحبك ولحبايبك وابتسم من كل قلبك لحبك والحبيبك وبتسن من كل قلبك هي دي أحلى فكرة للنهاردة أو لبكرة هي دي أحلى فكرة للنهاردة أو لبكرة يا حبيبي يا حبيبي ابتسم ده العمر مر يا حبيبي, يا حبيبي ابتسم العمر مر يا حبيبي يا حبيبي ابتسم